Boas estresadas, voltamos con outro vídeo para o noso diccionario. Esta semana a palabra comeza co letra B, de, de demisexual, que é unha orientación sexual que se atopa a medio camín entre as sexualidades e a ser unha persoa sexual. Se non sabedes o que significa, podedes ver o primeiro vídeo da nosa sección, o no noso diccionario. Volvendo ao chollo, demisexual quere dicir que unha persoa para ter relacións sexuales vai a necesitar unha forte conexión emocional con outra persoa. Por lo tanto, o tema de amor á primeira vista non vai a funcionar con el. Por qué? Porque como xa dixemos antes, necesitan involucrarse emocionalmente. Por lo tanto, necesitarán unha amizade ou enamorarse. Es decir, tempo e conexión especial. E así poderán ter necesidade de ter relacións sexuais. Este vínculo é un requisito para que haya atracción. Aquí é onde debemos diferenciar entre atracción sexual e querer tener, ter sexo. A atracción sexual é algo que se sinte, non é algo que queiras facer ou non, mentre que as relaxións sexuales ti podes querer ou non. Ti dices, iso é importante. Nos comportamentos sexuales sempre hai que dialogar. Non tanto, espero que soubera de os sea, que me explicase ben sobre a que é a homosexualidade e vémanos para a semana coa letra E.